وحصلياً من ثلاث شهور كفي يدري فعلك لا كلام ولا قصيدة شرفك رب العبادة وحطك برس النوايف أنت عم يعرف انك شيخ قوم وعم من شافك سلامة مشرفك كمه وتشرف يوم يشري طلع مني لا تلومه لا تشتت من علو قدر كلامة من ثلاث اشهر رفضت على جدار تحلت فالسعودية وجيت واشرقت شمس السلامة الفرح زان بجيك والعمر منضحك السنة زان يا يترك عمها اللي فعله يسابق كلامه، انت يا عمي عضيدي من صغر ميلاد سني، شيخ نتجمل وفعلك يجلي الضيم وعتابه، الف لا ما ست مشاكو جنها مثلي تحني، دوم تحطم قلبك اجمل انواع السلامه، ما يكفي يدري فعلك لكلام ولا قصيده، شرفك رب العباده وحطك برسمي مشرفك رفك كمه تشرف يوم يشري الطبع من لا تلومه لا تشتت من علو قدر كلامه